<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب نمبر 1 النهارده يا جدعان هنتكلم عن سيرفر الاسد انضم لسيرفر التنين وانضم لسيرفر الصحي. يا سلام سيرفر الأسد ينضم للتنين والسلحفاة نشوف الكلام ده ازاي نخش كده في سيرفر الأسد أنا عملت إيميل فيه وجربته وحلو يعني وزي الفل هنخش كده في سيرفر الأسد أهو يا جدعان سيرفر الأسد قدام حضراتكم دخلنا سيرفر الأسد دلوقتي اسكندراني ألعاب الترواج وأنا هدوس على الحالة أهو 93 قوة المعركة ومستوى 59 هنخش في السيرفر اللي بعده على طول اللي هو سيرفر التنين اتنين سبعه وتلاتين هو هو يعني سيرفر الاسد انضم للتنين والسلحفة هو يا جدعان هو هو تسعه وخمسين اهو ديت هتزيد بعد ما دوت يتزبط وكده يا جماعه انا اخش في ثلاث سيرفر اوه يا جماعة ثلاث سيرفر زي ما حضراتكم شايفينه هو سيرفر السلحفة تمام انا اخش فيها اللي برضو الشخصية الترواجون يا سبحان الله شيء غريب يا راجل لان هخش السيرفر الاسد والتنين والسلحفة الايوم هم هم ازاي يا راجل انت قاعد آه انت تروح تقول ازاي جي ام بقى يعني المفروض اخش في الصلحفه اعمل ايميل ازاي اخش بالسلحفه هلاقي نفس الايميل اللي في سيرفر الاسد سيرفر الاسد انضم الى سيرفر التنين وسيرفر السلحفاتات خلاص <تصفيق> مو الصلحفه خلاص لازم السلحفات السلحفات يعني لازم كده اللغه العربيه الفصحى الرقم اهو هو اهو هو بعد ما الدنيا تتظبط هيتظبط تمام وكده يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ريت تشارك الموضوع معنا في التعليقات لان بابا شوفش حد بيتكلم في التعليقات في حاجة مفيدة الصراحه يعني كل تعليقاتكم زى الفل ما اي حاجة مفيدة وكده يبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>